Якщо ти хочеш дізнатися, який податок на фріланс в Україні, обов'язково дивись це відео до кінця, щоб розібратися в темі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Допомагаю зі створенням бізнесу, з припиненням, з податками, з веденням бізнесу і з будь-якими іншими юридичними питаннями, що трапляються під час дійснення бізнесу. Тому, якщо тобі актуально отримувати юридичні консультації щодо цих питань, обов'язково підписуйся на канал. Останнім часом фрілансерів все більше і більше. Компанії все частіше починають віддавати роботу на фріланс. Фрілансери знаходять замовлення за допомогою бірж фрілансу, нетворкінгу чи інших джерел. Українське законодавство прирівнює фрілансера до звичайного підприємця. Ніяких додаткових привілегій немає. Податок на фріланс залежить від способу перерахування коштів фрілансеру. Хтось отримує з рук в руки, хтось отримує за допомогою платіжної системи саме Пайонір чи іншої, хтось отримує звичайним вестер-юніоном, а хтось отримує переказ на карту банку. На моєму каналі є відео про те, коли для фрілансера потрібно реєструвати фізичну особу підприємця. Якщо тебе це цікавить, запрошую переглянути це відео. Звичайно, позиція більшості фрілансерів така, що не слід сплачувати додаткові податки, оскільки податки вже і так включені в ціну товарів і послуг, які вони купляють в магазині та кафе. Тобто там є... ПДВ, а також інші податки, які платять підприємці. Проте реальність така, що якщо ти здійснюєш систематичні роботи і отримуєш дохід, то податкова рано чи пізно все одно дізнається про те, що ти отримуєш неоподаткований дохід. І може накласти штрафи і санкції. До речі, тобі буде корисно ознайомитися із моєю брошурою ТОП-10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Я залишу посилання в описі під відео. Податок на фріланс так само залежить і від способу оподаткування, який ти обрав. Можна просто здавати один раз в рік річну декларацію фізична особа та сплачувати податок у розмірі 18%. Так само можна зареєструвати ФОПа на будь-якій групі спрощеної системи оподаткування та платити або фіксований єдиний податок, або 5% від доходу на третій групі. Або, якщо в тебе команда хоча б з 4-5 людей, ти можеш зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Якщо ти зареєструєш це товариство, то тобі доведеться платити 18% від прибутку. Саме від прибутку, а не від чистого доходу. Податок на прибуток враховується чистий дохід мінус витрати, і власне, це дорівнює прибуток, і з цього потрібно платити 18%. Як бачиш, податок на фріланс в Україні нічим не відрізняється від будь-якого іншого бізнесу. Ніяких додаткових привілегій і так далі немає. Якщо податково помітить неоподатковані доходи, то будуть застосовуватися звичайні штрафні санкції. Інколи фріланс змушений реєструвати ФОПа через те, що він працює з бізнесом, а не з звичайними фізичними особами. Компаніям, товариствам з обмеженою відповідальністю, приватним підприємцям чи будь-якій іншій формі незручно платити просто Особі. Тому що тоді бізнес, по-перше, змушений отримувати податки з таких платежів, а по-друге, готувати додаткову звітність. А це зазвичай ніхто робити не хоче. Тому компанії просять реєструвати таких фрілансерів, фізичних осіб, підприємців на третій групі. До речі, відео про те, як зареєструвати фізичну особу підприємця, вже є на моєму каналі. Я запрошую тебе його переглянути. Часто фрілансери сумніваються, яку групу обрати першу, другу, третю. Перша група категорично і 100% не підходить до фрілансеру. Друга група може підійти тільки тому фрілансеру, який отримує кошти або з рук в руки, або перекази від фізичних осіб. Якщо такому фрілансеру на другій групі переказ роблять або платіжні системи, або якісь компанії, то він може, по-перше, позбавитися спрощеної системи оподаткування, по-друге, весь дохід, який він отримав, буде обкладений податком 18%, ну і само собою буде накладено штраф. Тому, звертаю увагу, якщо ти плануєш отримувати кошти з платіжних систем або від бізнесу, тобі обов'язково треба обрати третю групу та платити 5% від доходу. Насправді, по факту, ти можеш зареєструвати другу групу в такій ситуації, але тут потрібно розуміти про ті санкції, які я говорив. Платіш, звичайно, що тобі прийде, ти його спокійно отримаєш і знімеш кошти з банкомату, але в разі перевірки будуть санкції, про які я сказав. Фрілансер, у якого є своя команда, вигідно реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Можна поділити частки в компанії, можна визначити, коли і кому скільки дивідендів платити, і загалом податок на прибуток буде 18%, тобто чистий оборот мінус витрати і на це 18% від доходу. До речі, на моєму Каналі є відео, в якому я розказую все, що треба знати про товариство з обмеженою відповідальністю. Тому якщо тобі цікаво дізнатися про це більше, обов'язково переглянь це відео. Сподіваюсь, тобі загалом стало зрозуміло, який податок на фріланс в Україні. Якщо в тебе є додаткові питання, я завжди готовий тебе проконсультувати в індивідуальному порядку. Контакти є тут зверху на відео або на моєму сайті. Також можеш писати свої коментарі, ставити лайк. Підписуватись на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розказати друзям про мій канал та це відео. Побачимось в іншому відео на моєму каналі.